اس کائنات میں کوئی وجود ہمیشہ کے لیے ایک جگہ پر موجود نہیں رہ سکتا ہر چیز بدل جاتی ہے ہر لمحہ دوسرے لمحات کو رستہ دے کر رخصت ہو جاتا ہے سانس کی آری ہستی کے سایہ دار درخت کو کاٹتی چلی جاتی ہے اور آخر کار انسان ہر عمل سے بیگانہ ہو کر نامعلوم دنیا کی طرف رخصت ہو جاتا ہے یہ کھیل جاری رہتا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اپنا مقام بدلتا ہے حالتیں بدلتی ہیں حالات بدل جاتے ہیں موسم بدل جاتے ہیں ہر شے میں ہما وقت تغیر رونما ہوتا رہتا ہے ہما حال تبدیلیوں میں قیام کی خواہش ہی انسانی زندگی کا ترائے امتیاز ہے انسان جانتا ہے کہ یہاں اس دنیا میں ٹھہرنا ناممکن ہے قیام کا امکان نہیں اس سے پہلے بھی ہزارہ ہاں قافلے اس دشتے بے اماں سے گزرے اور اپنے بعد ویرانیاں چھوڑ گئے انسان جانتا ہے کہ اسے بھی جانا ہے لیکن وہ جانے سے پہلے کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہے جو اس کے نام سے منسوب رہے وہ مکان بناتا ہے اس میں روشنیاں اور فانوس لگاتا ہے اور کچھ عرصہ کے بعد خود اندھیروں میں کھو جاتا ہے ہمہ حال نئی شان والے پرور عالم نے ہر شے میں تغیر پیدا فرما کر حسن بخشا ہے سارا جہان حسن ہزار رنگ کے ساتھ جلوہ افروز ہے کتاب فطرت کا ایک ایک ورق رنگ و نور سے مزین ہے زمین خوشبو سے مہکتی ہے کبھی آسمان اپنی گردشوں میں مست نظر آتا ہے ہر طرف جلوے ہی جلوے ہیں رونے کے ہی رونے کے ہیں خالق کی قدرت کاملہ کے مظاہر دل فریب اور دل نشین پوری کائنات پر منور روح محیط ہے سورج کو دیکھیں اپنی آمد سے پہلے ہی جلوہ آ رہا ہوتا ہے صبح کاظب ہو یا صبح صادق نور کا پرتو ہے سورج کی روشنی میں تحریک ہے صبح پہلی کرن سے پھول کھلنے شروع ہوتے ہیں سورج نکلتا ہے تو بس زندگی نکلتی ہے چہکار اور مہکار کا دور شروع ہوتا ہے ہر زی جان ثنا خالق کبریا میں مصروف نظر آتا ہے چرند پرند انسان اشیا دریا پہاڑ ہوائیں فضائیں سب متحرک نظر آتے ہیں منور نظر آتے ہیں زندگی اپنا اظہار کرتی ہے انسانی آنکھ محو نظارہ ہوتی ہے اور پورا منظر نامہ حسن کے لباس میں ملبوس دلکشی کی داستانیں بیان کرتا ہے صبح کی رونقیں دوپہر کے آرام میں سانس لیتی ہیں اور پھر دوپہر سہ پہر اور شام اور پھر سکوتِ شام سب آوازیں خاموش ہونا شروع ہو جاتی ہیں تلاش میں سرگردہ وجود اپنے آشیانوں اور اپنے ٹھکانوں میں واپس آ جاتے ہیں اور اس طرح سورج اپنے جلوے بکھیرتا ہوا رخصت ہو جاتا ہے رات چاند ستاروں کے حسن سے آراستہ ہو کر منظر نامے پر طلوع ہوتی ہے ایک نئے قسم کا جلوہ نظر آتا ہے جل مل ستاروں کی محفلیں بپا ہوتی ہیں دل محبت سے معمور ہوتے ہیں رات کے مسافر اپنی منزلوں کی طرف رواں ہوتے ہیں کاروانِ وجود کسی حالت میں ٹھہرتا نہیں ہے ہما حال حرکت ہما حال گردش ہر لحظہ نیا پر ہر لمحہ انوکھی داستان رات کی محفل روح کی محفل ہے یادوں کے دریچے واہ ہوتے ہیں دل کی دنیا آباد ہوتی ہے ستارے چمکتے ہیں اور انسان کے دل و دماغ میں خیالات روشن ہوتے ہیں سورج وجود کی خوراک مہیا کرتا ہے اور رات روح کی خوراک مہیا کرتی ہے چاندنی راتوں سے وجد میں آئے ہوئے آہو کلیلیں بھرتے ہیں چکور چار کی طرف لپکتے ہیں اور لپکتے ہی رہتے ہیں منزلیں دور ہوں تب بھی ہمت پست نہیں ہوتی حوصلے بلند ہوتے ہیں راتوں کو تغیر جاری رہتا ہے ہوائیں نیند کے تحفے لاتی ہیں اور انسان کی خدمت میں پیش کرتی ہیں اس کائنات میں کوئی ستارہ کوئی سیارہ ہما حال ایک حال پر نہیں رہتا جو خود نہیں بدلتے ان کے گرد و نواح بدل جاتے ہیں اور یوں تبدیلی مستقل تاری اور جاری رہتی ہے موسم ایک حال میں نہیں رہتے ابھی گرمی تھی ابھی برسات ہے زمین خشک تھی اب جل تھل ہے خشک سالی کا موسم اور پھر سیلاب کے زمانے دریا کبھی چاندی کے ایک تار کی طرح اپنے راستوں سے گزرتے ہیں اور کبھی سمندر بن کر کناروں کو اڑا لے جاتے ہیں اس کائنات کا مزاج مبدل ہے تغیر ہی اصول حیات ہے موسموں کو خو انقلاب سکھانے والی ذات خود ہی ہما رنگ و رنگ ہے سر دوائیں چلتی ہیں تو زندگی غاروں اور پناہ گاہوں میں چھپتی ہے اولے اور برف کے مناظر بڑے دلچسپ ہیں فطرت کبھی نغمات سناتی ہے اور کبھی فطرت ہنگا میں وفا کرتی ہے پہاڑ ریزا ریزا ہو جاتے ہیں زلزلے آتے ہیں زمین کے اندر مخفی قوتیں اظہار کرتی ہیں اور زلزلوں کی حیرت سے جہاں کام اٹھتی ہے قدرت کے کارخانے میں کوئی پرزا ساکت نہیں سکون اس کارخانے میں ناممکن ہے شے تیزی سے بدل رہی ہے عروج و زوال کی داستان ہے یہ زندگی اس میں کوئی حالت ہمیشہ نہیں رہ سکتی کبھی خوبی اور عمل کے بغیر عزت اور عروج ملتے ہیں کبھی خامی اور بدعملی کے بغیر ہی ذلت اور زوال سے دوچار ہونا پڑتا ہے یہ عجیب حالت ہے زندگی کے مزاج میں کائم رہنا ممکن نہیں اس میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے انسان ہنستا ہے خوش ہوتا ہے اب وہ اپنی زندگی پر ناز کرتا ہے اور اسی دوران کسی نامعلوم وجہ سے اس کی ہنسی آنسو میں بدل جاتی ہے خوشی رخصت ہو کر غم دے جاتی ہے انسان جس حالت پر فخر کرتا ہے اسی حالت پر افسوس کرنے لگتا ہے مبارک دینے والے تعزیت کرنے لگتے ہیں یہ تغیرات ہیں ہر آدمی کے سر پر کتبہ گڑا ہے کون کس سے تعزیت کرے اس دنیا میں ٹھہرنے کا مقام ہی نہیں مسلسل تبدیلی مستقل تغیر ہما حال اس میں کوئی قرار نہیں کوئی امان ہے انسان کرسی پر بیٹھا بیٹھا بوڑھا ہو جاتا ہے عمل نہ کرے تو بھی عمل جاری رہتا ہے یہ بچپن کل کی بات تھی گزر گیا کھیل کود کے زمانے گزر گئے کیوں گزر گئے بس یہی قانون ہے ہر حال گزر جاتا ہے ہر جلوہ رخصت ہو جاتا ہے ہر لہجہ بدل جاتا ہے بچپن گیا جوانی آئی آئی کہ نہ آئی بہرحال چلی گئی کیسے کیوں بس ایسے ہی آنے والی شے جاتی ہے جوانی اور بڑھاپے میں فرق نہیں رہتا مستقبل کا خیال رہے تو انسان جوان ہے اور اگر صرف ماضی کی یاد ہی باقی ہو تو انسان بوڑھا ہے بوڑھے انسان کے پاس مستقبل کے منصوبے نہیں ہو ماضی کی حسرتیں ہوتی ہیں انسان سفر کا آغاز کرتا ہے اس کے پاس کتنے ہی راستے ہوتے ہیں جو راستہ چاہے اختیار کر لے وہ آہستہ آہستہ راستے ترک کرتا جاتا ہے اور پھر ایک صبح اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ رہ گیا ہے اب اس کی زندگی لامحدود امکانات سے محدود ممکن میں داخل ہوتی ہے ہر انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کشادہ سڑکیں کم ہوتے ہوتے تنگ گلی تک آ جاتی ہیں اور یہ تنگ گلی ایسی ہے کہ انسان مڑ بھی نہیں سکتا واپس نہیں جا سکتا بس آزاد انسان مجبور انسان بن کے رہ جاتا پھیلے ہوئے خیالات پھیلے ہوئے پروگرام پھیلے ہوئے آسمان سب سمٹ جاتے ہیں ہر حال بدل جاتا ہے ہر لمحہ نیا لمحہ ہے اور آخرکار قدرتوں والا انسان بے بسی کو تسلیف کر لیتا ہے اور موسم بدلتے بدلتے آخری موسم آ جاتا ہے اس کے بعد کوئی تبدیلی نہیں ہوتی یہ آخری باب ہے کائنات ہر حال میں بدلتی ہے بس ایک چکی ہے کہ چل رہی ہے پیس رہی ہے زندگی کو اور جنم دے رہی ہے نئی زندگی کو رنگ بنتے ہیں اور رنگ مٹتے ہیں ایک رنگ جو ہمیشہ قائم رہتا ہے وہ ہے اللہ کا رنگ اس کا جلوہ ہر شہ تبدیل ہوتے ہوئے مٹتی چلی جاتی ہے لیکن اللہ کا رنگ شان والا اللہ نئی تابانیوں کے ساتھ قائم رہتا ہے کائنات بدلتی ہے اور کائنات کو تبدیلیاں عطا کرنے والا قائم و تائم ہے چون کا تو اس میں نہ کمی ہوتی ہے نہ اضافہ وہ اپنے جلبوں میں باقی رہتا ہے اس کے علاوہ ہر تبدیلی ہر تغیر پیغام فنا ہے ہر رنگ آرضی ہے ہر اختیار بے بسی ہے ہر حاصل محرومی ہے ہر ہونا نہ ہونا ہے ہم سے کوئی ہماری عمر پوچھے تو ہم گزری ہوئی عمر بتا دیتے جو اپنے پاس نہیں ہے اس کو شمار کرتے رہتے جو خرچ ہو گیا ہے اسے گرتے رہتے ہیں حالانکہ ہماری اصل عمر وہ ہے جو باقی ہے انسان سمجھتا ہے تبدیلیوں کے عارضے میں مبتلا انسان اور انسان کی زندگی اور گرد و پیش کی کائنات سب عارضی اور فانی ہے یہ کافلہ ٹھہر نہیں سکتا ہر ذرہ تڑپ رہا ہے اور مر رہا ہے تغیر کو ضرور سبات ہے لیکن یہ سبات بھی متغیر ہے اصل سبات اس کے لیے ہے جو ذات ذل جلال والام ہے باقی سب بہم و خیال کی بدلتی ہوئی محفل ہے باقی سب آرائش جمال کائنات کا حسن ہے لیکن یہی کائنات کا راز ہے اور یہ راز یوں آشکار ہوتا ہے انسان سمجھ لیتا ہے کہ اول و آخر فنا فنا جب مخلوق خود تماشا ہے اور خود ہی تماشا ہے. انسان خود ہی میلہ لگاتا ہے اور خود ہی میلہ دیکھنے نکلتا ہے حجوم میں ہر انسان حجوم کا حصہ ہے اور ہر انسان اپنے علاوہ انسانوں کو ہجوم کیا تنہائی اکٹھی ہو جائیں تو میلے بن جائے نن شراب بلک شرا گام